Man kan ju använda en borrmaskin, men jag tycker inte man behöver det. Nu ser ni att det börjar rinna. Ser det? Ja, på en gång, ja. Mm. Min erfaring är att det är lite svårt att fästa det här plaströret så att det inte rinner vid sidan om. Man kan ju... Försöka karva ut lite granna, men jag upptäckte att om man gjorde så här. jag, jag tog en, klippte ur en konservburk, en lockig på en konservburk. Och sen så gjorde jag helt enkelt så att jag bara bankade in ja, den här, som en liten, som en liten, där. ja så. Så, och sen så in den ner då i, den här tratten, som jag på mycket 1700-talsmässigt klistrar fast med den. <laughs> jo, jo. Röd plasttrat från 1700-talet, vi ja. kan tänka er. Men egentligen ska jag haft en liten näverstrut eller ja ja. ja. Sånt. ja. Du så får att... tälja en sån till nästa gång då. Att, eh, det kryper ju, det här är ju lite gott om insekter och kommer sånt hit. Så Jag bara lägger ner någon sorts nät här, ja. att det här är ju sån här från eh, att man lägger under mattor tror jag, ja, ja, jag hittade bara jag den, med men, men det jag tänkte på, man skulle ju ta vitmossa, för ja. vitmossa är ju lite ant, heter ja. det, antiseptiskt mm. och eh, lägga en tuss vitmossa här, då blir det lite mer 1700-talsmässigt än en här. Ja, ja. Jag har det, använt, tog, det tar vi nästa år. Jag har använt tyll och såna här saker, någonting bara som gör att inte mm. insekterna kommer ner här i. Sådana här slank man på bilkema. Kostar inte så mycket. Det finns olika dimensioner. Den här valde jag för att den är passad till trappen. Så, den här kan man bara låta stå. Men jag, jag tänkte att man kan knyta fast den. Jag har ju ibland hängt den i trädet. Alltså. Om, om det inte har varit så här nära marken. Jag bara knyta fast den här så att den står bra. Ja, men då är det säkert så. Och så kommer det nu att börja rinna där. Så småningom. Och liksom börjar det rinna mer efter en stund eller liksom, det droppar på? Det droppar på. Mm. Och vad är, är trixet för att få ett bra hål då? Gäller det bara komma in till? Ja, man ska inte gå allt för långt in utan man ska ju helst vara i det här eh, inte så långt in. Någon centimeter. Mm. Ja, det det. Man kan ju göra... Nej, när det gäller att tappa från en gren spelar det ingen roll. Men det är bara det att stora har sällan grenar så här lågt ner. Där kommer det, Savja. Då gör man helt enkelt bara så. Det är extremt Och sen så sätter, sen sätter man sin lilla flaska här. Ja. Och så rinner det. Du ser, det kommer redan. Ja. Men då gäller det ju att man... När man sen slutar tappas av, då gör jag så att jag knipsar av den här slangen ja, ja, ja. ungefär där ja. och sen så klipper jag av en bit och trycker in som en propp. Ja, för att då fortsätter det inte att rinna. Sen, sen kan vi komma hit i sommar och se att den lever den eller inte. Mm.